Tento týden probíhá na základní škole Uprkova v Hradci Králové projekt Edison 2019, v rámci kterého školu navštívila čtveřice zahraničních vysokoškolských studentů. Studenti z univerzit jezdí do jiných zemí, do jiných států a vypráví o těch svých zemích vlastně žákům a studentům na našich českých školách. Konkrétně se jedná o studentky z Indonésie a Jordánska a studenty z Kyrgyzstánu a Mongolska. I am from Indonesia. I'm I'm still studying at a university, and I am majoring at international relations. Um, my name is Ross. I come from China, and my hometown is Inner Mongolia. It's one of our provinces in China, and uh, my major is the electrical engineering and automation. I want to make a lot of friends uh, during this project, and. Uh, improve my English and uh, I want you also want you learn some Czech. And, uh, yeah. Do you know some Czech words already? Uh Joblide. <laughs> uh one more time please. Uh Job Lide? Yeah. yeah. Justice. V pondělí ráno byli studenti ve škole přivítáni, představili se a následně zahájili ve třídách prezentace o své zemi, zvicích, tradicích, jídle a podobně. V pátek se bude konat závěrečný program v podobě workshopu s ukázkami jídel nebo tanců a spojený také se skupinovým focením studentů a žáků. Projektu Edison se základní škola Uprkova účastní pravidelně každý rok.